Datuak babesteko jardunbide egokiak Kaixo, argi dago geroz eta informazio pertsonal gehiago izaten dugula eskuartean, eta horrek onura asko dakartza, baina arriskularriak ere bai, erabilera desegokia edo legez kanpokoa eginezkero. Horregatik, datuak babesteko arauen helburua da, datuak egoki erabiltzea, eta pertsonen eskubideak eta askatasunak zaintzea. Aurreko bideoetan aztertu ditugu datuen babeserako kontzeptuak, printzipioak eta eskubideak. Gaur oinarrizko informazioa errepasatuko dugu eta gomendio orokor batzuk emanen dizkizugu eguneroko lanean aplikatzeko. Ez ahaztu, edozein dela ere zure lanpostua datuen babesa zuri ere badagokizu. Hasiko gara. Oinarrizko kontzeptuak. Badakizu dato pertsonal bat dela identifikatutako edo identifika daitekeen persona fisiko bati buruzko informazio oro. Oroitu datu pertsonalak orien titulararenak direla. Hau da, norbaiten datuak tratatzen ari garenean datuak pertsona horren jabetza dira. Beti kontu zibili tratatzen dituzun datuekin, eta are gehiago kategoria berezietako datuak badira, adibidez, jatorri etnikoa, siniesmena edo iritzi politikoak. Zerbitzu bat enkargatuko diozu norbaiti eta horrek datuen tratamendua dakar, Ba orduan, kontratu bat edo beste egin juridiko bat egin behar da, datuak babesteko behar diren klausulak dituena. Eta zure erakundean, garbi duzu adibidez norden tratamenduaren arduraduna, badakizun oren jo zalantzarik izanez gero, jakin behar duzu zure unitatean zein figura definitu diren, eta horiekin nola erlazionatzen altzaren, datuak babesteari dagokionez dituzun bete beharrak gudea atzeko. Printzipioak Datuen tratamendu berri bat proposatua edo egin aurretik, adibidez, izapide edo prozedura batean, ziurtatu hori egiteko almena duzula, bilatu onerri legitimatzaileak, eta zehaztu zertarako nahi duzun. Hau da, zein den elburua. Datu pertsonalak imprimakibidez edo webbidez biltzen dituzu? Datu horien titularrak garbi du zertarako erabiltzen dituzun? Badaki ea irugarrenei jakinaraziko zaizkien? Ez haztu zurebete beharra dela horren guztiaren berri modu argi eta sinplean ematea. Datu horri horretan eskatzen dituzun datu guztiak ezinbestekoak dira? Izan ere, baliteke datu batzuk berez izatea beharrezkoak? Obeda erabiliko duzuna bakarrik eskatzea. Horritu datu pertsonalek, egokiak, bidezkoak eta behar denera mugatuak izan behar dutela. Datu horiek tratatzeko helburuei dagokienez. Informazio pertsonala ikustera sartu urretik, pentsa ezazubialdiz. Sartu soilik zure egin gizunetarako beharrezkoa bada eta kontsultatu ezinbestekoa dena bakarrik. Ahaldela, ez partekatu informaziorik zure lanerako ezinbestekoa bada informazioa partekatzea eta horretarako justifikazio bat baduzu, egiaztatu badagoela arau bat hori albidetzen duena, baina ez aztu inoiz konfidentzial bete beharra duzula. Kontuz telefonoz ematen duzun informazioarekin. Zure tokitik alde egin behar baduzu, itxi edo blokeatu zure ekipoaren saioa ez eman inorori zure pasaitzak. Maiz egiten duzu landatu pertsonalak dituzten dokumentuekin, orduan ez zititzazu utzi mai gainean agerian edo inpriagailu naiz fotokopia gailua nahaztuak. Alde egiten duzunean, duunenean, hobedagilzapean gordetzea. Zure lanpostutik kanpora eraman beharrak dituzu, hobeda alakorik ez egitea, baina egin behar iza nez gero, babestu itzazu segurtasun neurriren batekin, Pasitzak erabili edo zifratu Ez botazakarrontzira informazio pertsonala duen dokumenturik, erabilizun txitzeko edukiontziak. Erakunde bakoitzak segurtasun prozedura espezifikoak ditu, baita datuak babesteko barnearaguak ere, begira ezazu zeintzuk diren zureak. Eskubideak. Gogoan izan, datuak babesteko araudiak aukera ematen diola la bere eskubideak baliatzeko tratamenduaren arduradunaren aurrean. Hauek dira eskubide horiek, irispide eskubidea, zuzentzeko eskubidea, aurka egiteko eskubidea, datuak ezabatzeko eskubidea eta haztua izateko eskubidea, tratamendua mugatzeko eskubidea, datuak transferitzeko eskubidea eta erabaki automatizatuen xede ez izateko eskubidea. Norbaiten datuak tratatzen ari bazara eta esaten badizu bere datu pertsonalen gaineko eskubidaren batera bilin nahi duela, badakizu zeregin behar duzun, informazioa eman behar diozu eta tramitea erraztu. Esa asto titularrak bereskubideak errazeta doan baliatzeko aukera izan behar duela eta epe barruan erantzun behar saiola. Espero dugu emandizugun informazio hau argia izatea eta baliagarria zure egunerokoan. Mila esker eta gogoan izan datu baten atzean zu bezalako pertsona batago.